Dobrý večer, vážení diváci. Vítáme vás u zpravodajství TV Arnika. Dnešní večer... z botanické zahrady vás provede Sara a Aleš Petráš. a pojďme prosím k první zprávě, která se týká toxické recyklace. Evropa vyprodukuje ročně až 26 milionů tun plastových odpadů. To bude! To bude! To bude! Tak nebo něco! Kusěj. snadno zbavit. A tak dál zatěžují životní prostředí a ohrožují naše zdraví ve výrobcích, vyrobených recyklovaného materiálu. Toxické látky, kterými se dříve ošetřovali platováčky, mě čekáš? ve výrobcích zakázání. Řada z nich se ale kvůli recyklačním výjimkám může vyskytovat v různých výrobcích. Například v kobercích, stavebních materiálech Kolece vyhlásila celostátní po popachateli, kteří vykradli vzniky domácnosti. Nejzáhadnější faktem zůstává, že šperky a peníze zloděj nechává bez povšiknutí. Zajímá se pouze o běžné domácnosti. Mám to. Co máš? Ty plasty. Jaký plasty? Ty jedovatý toxický plasty. Jaký jedovatý toxický plasty? Ty recyklovaný plasty. A kde jsi je vzal? To úplně všude, koukej. Tohle mají všichni úplně doma. Teď si s tím hrajou, nebo v kuchyni, nebo prostě v koupelně. Chápete, to je to prostě úplně všude. Diváci, vážení naši, jestli vás zajímá být, sledujte naší kampaň Česko bez jedu.